Puserteluote. Puselteluotetta käytetään hieronnan keski- ja loppuvaiheilla. Puselteluotetta voidaan käyttää kevyenä tai voimakkaana otteena. Puseltelussa käytetään joko kuituliinaa tai pyyhettä, millä vältetään otteen liukuminen. Sitä käytetään lihaksiin, joista saadaan ote sormilla, kuten trapetsiuksen yläosa, tai kämmenillä esimerkiksi pohkeen tai takareiden lihaksiin. Lihasta tai lihasryhmiä puristetaan ja kohotetaan irti alustastaan. voidaan lisätä lihakseen poikittain suuntautuvaa menetystä.